Перед початком руханки – творча розминка. Діти малюють та роблять аплікації. Трирічному Іванові з Харкова допомагає мама. «Ми прийшли трошки звеселити бо вони зараз не відвідують дитячого садочка. Лише розважаємо власними силами. Я сподіваюся, що ми сьогодні трохи цікавіше, ніж звичайні дні». А це чотирирічна Аліна Свідіна з Сєвєродонецька, що на Луганщині. Я зі святаю знаюся, тому що, все весело, тому що сьи сьи на спортивний захід дівчинка прийшла з батьком. Привів дитину на спортивне змагання, щоб вона трошки побігала, розвіялася і поспілкувалася з дітьми тим, що вона забула про все ті жахи, що там були. Там були обстріли, зруйновані будинки. Спортивні ігри розпочинають з руханки. Її діти роблять разом з героями мультфільмів, які демонструють рухи на екрані. Далі естафета. Разом із сином біжить тернополянин Остап Гладкий. На спортивний захід, каже чоловік, прийшли всією сім'єю. «У нас є троє діток. Це середній Натан, старший Янчик і найменший Лука дітей треба з малкою проводити спорту для того, щоб вони росли здоровими. А вони люблять старші, роби молодші дивиться. На нього вже сам собі пробуй молодші, серед молодшого. Та попри них і тато трошки <смі> спортивніше буде. Організаторка заходу Вікторія Безгубенко-Гнатишин розповідає: такий спортивний захід для тернополян та дітей-переселенців проводять вперше. Ми помаленьку входимо в режим такі, скажімо, тренувальної фізичної активності. Дуже важливо для нас, для наших діток, трошечки відмежовуватись від проблем сьогодення, переключатись на фізичну активність. І батькам цікаво, і відволіктись можна, дивлячись на те, як займаються діти. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.